لقد تعرفت على الكثير من الاشخاص خلال دخولي مجال التجاره الالكترونيه قسم منهم من بلادي وقسم اخر من خارج بلادي من خلال مؤتمرات او رحلات كنت بها وفي الثلاث سنين الاخيره بدات تعليم مجال التجاره الالكترونيه في بلادي ولاحظت تفكير الاشخاص بالاشياء التي يريدونها ويتمنونها وانهم غير قادرين على تحصيل ما يريدون ويشعرون باليأس من اي شيء يتمنون فعله لانهم يظنون انهم ليسوا اذكياء بما فيه الكفايه او بارعين فيما فيه الكفايه واريد ان اقول لهذه الاشخاص التي تدور بذهنها هذه الافكار او المفاهيم اذا كنت تريد بدء العمل بما تتمناه اي عمل كان حتى اذا كنت تريد ان تكون تاجر ماهر على موقع ايباي او موقع امازون او شوبيفاي يمكنكم تحقيق ذلك لان جميع هذه المهارات يمكن تعلمها توقف من التذمر والشعور باليأس وابدأ مشاهدة فيديوهات باليوتيوب ابدأ بقراءة كتب ابدأ بتجربة المجال لوحدك لا تخف من الفشل لا تخف من المحاولة يوجد الكثير من الاشخاص يمكنكم التعلم منهم من خلال الاشتراك بمحاضرات او مؤتمرات سنوية أو الاشتراك بكورسات او دورات تدريبية الاشتراك بعده مجموعات في الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعية يوجد عدد لا نهائي من الطرق يمكنكم التعلم ما تتمنون هل تريد البيع على موقع ايباي سجل بالموقع وابدأ بنفسك حاول وجرب هل تريد فتح قناه يوتيوب بنفسك ابدأ الآن وحاول انا شخصيا جديد في قناه اليوتيوب لسنين طويله امنيتي ان اعلن فيديوهات في اليوتيوب ومشاركه مهنتي ومعلوماتي مع الاخرين وكان لي مخاوف مثلكم ومثل اي شخص اخر كنت اتساءل اذا المشاهدين سيحبوا المحتوى الذي ساقدمه او لا ربما سيضحكوا على طريقه كلامي او على هيئتي لكل شخص يوجد بداخله مخاوف وعدو يمنعه من تحقيق امنياته ويخلق عده اعضاء مثل لا يوجد المال الكافي لبدء مشروعي أو القدرة الكافية وأخرى عذار وأعذار الحكمة أن تتغلب على هذه المخاوف وبدء مشروعك مهما كلف الأمر لأنه بمجرد البدء ستكتسب الثقة والقوة لتكملة مشروعكم حتى النهاية والمثابرة حتى النجاح به لا يوجد مجال مستحيل الوصول إليه أو النجاح به في هذه الحياة إذا لا تبقى كما أنت في مكانك انهض واخرج من منطقتك الآمنة التي أنت بها طوال الوقت وابدأ العمل بما تحب وما تتمناه كما تقول المقولة صوب للقمر وإذا أخطأت ستصيب النجم أتمنى أنني نجحت في تحفيزكم لإتخاذ القرار الصحيح لحياة أكثر صحية ورفاهية وإذا يوجد أي شيء يمكن مساعدتكم به بالمجال الذي أنا أختص به وهو مجال التجارة الإلكترونية اكتبوا لي بالتعليقات وسأحاول جاهدا مساعدتكم ولا تنسوا أن تضغطوا سبسكرايب والاشتراك بقناتنا أتمنى لكم النجاح وأن تصلوا إلى طموحاتكم